Тетяна Василик-Доярка у державному підприємстві Племрепродуктор Степове», ...що розташоване у селі Степове на Миколаївщині. Працює тут 22 роки. Вона та ще 168 працівників та 200 пенсіонерів претендують на земельні паї від підприємства. Та це право роками в них відбирають, говорить жінка. «Люди тут працюють, дайте їм паї, землі дайте». директори змінюються, а розпоювання землі відтерміновують, розповідає Григорій Вознюк… …колишній заступник директора підприємства по господарчій частині. Чоловік працював на підприємстві 40 років, зараз пенсіонер. Вперше питання розподілу землі постало ще у середині 90-х, але тоді люди… …вирішили зберегти колективне майно. «Ми трималися колектив. колектив, були робочі міста, от, була робота в комплекс, всі, все робили, і ферми робили, і строїти робили». По орілло Володимир Леонім ні, давайте будемо триматися колективу. Все ж таки, потім, коли вже почали говорити, ми вже займаємося, тут був такий юріст Жан Павлович, от він вже документи здав, ну, коротше, їздили, їздили, і нічого вони не їздили, не виїздили, обіцяння і нічого вони, нічого не не їздили, не Державне підприємство «Племрепродуктор Степове» має 7 тисяч гектарів землі, які поділені на 11 частин. У 2019 році розробили технічну документацію, відділили землі сільгоспризначення, релю, пасовища, водний фонд. У кожної ділянки є свій кадастровий номер. Аби почати процедуру розпаювання землі для людей, має запрацювати відповідний закон, говорить виконуючи обов'язки директора державного підприємства «Племрепродуктор Степове» Олександр Сова. «У мене немає компетенції. Вирішують питання земельні. Я є менеджер, я управляючий цього підприємства. Оце і все. Ці всі питання приймаються фондом Держмайна, приймаються Верховною Радою. Там був закон 40 4020 20 ви знаєте про цей закон, про розпаювання державних земель в державних підприємствах. На сьогоднішній день там до нього додали порядка 3000 тисячі поправок який механізм буде, як приймуть, як постанова буде, в такому плані ми будемо рухатися, розробляти всі схеми, далі там розпайку, Питання розпаювання землі в степовому тримаємо на контролі, говорить очільник Миколаївської області Віталій Кім. Наразі проєкт закону України номер 3012-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ організацій на одержання земельної частки паю, за яким 40% державної землі має відійти на розпаювання, готуються до другого читання у Верховній Раді України – Саме цим законом мають регулювати питання у державному підприємстві «Племрепродуктор Степове», додає Віталій Кім. «Треба розпоювати. Я цю проблему знаю. Я працював на тому підприємстві ДП Степове». Там готово все для розпоювання по так званому закону 40-40-20. Треба брати і розпоювати. Ця процедура має закінчитись на зараз воно у розпорядженні фонду державного майна України. Це рішення саме пана Фініченка має бути щодо приватизація він уже в списку на приватизацію Чекати впровадження відповідного закону це єдиний вихід для людей, які хочуть отримати пайові наділи від державного підприємства Племерпродуктор Степове, говорить юрист Андрій Зінченко. Коли uh, ці законопроекти діду хоча б там до третього читання, і буде більш-менш зрозуміло, які правки народні вранці туди будуть вносити або не будуть вносити, яким чином це буде взагалі врегульовано законодавство, тоді можна буде чітко сказати, яким чином та хто отримує цю землю. Станом на сьогодні, в першу чергу, мова йде про тих людей, які працюють, а ті люди, які завершили трудові відносини, вони знаходяться у менш вигідному в цьому плані становищі, і цю проблему я вважаю uh, найближчим часом вирішити uh, таким чином, щоб не було соціального на. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до фонду державного майна, якому підпорядковується державне підприємство, аби дізнатися, на якому етапі розробка документації та яка процедура розпаявання землі. Відповідь має надійти 6 липня 2021 року. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.